I den här presentationen kommer jag ge tips på hur man kan gå till vega då man i sin skola vill sätta igång med ett projektarbete. På vår skola har vi under de senaste åren provat på olika former av projektarbete. och Jag har här försökt sammanfatta vad man kan tänka på när man vill planera dylika projekt. Planering är a.o. för att ett helhetsskapande projekt ska lyckas. Börja i god tid att planera projektets upplägg. Och se till att alla inblandade lärare deltar aktivt. Lärarna måste känna sig motiverade och det är viktigt att de kan se fördelar med projektet och att deras ämnesdel känns vettig och meningsfull i projektet som helhet. Utse gärna någon i planeringsgruppen som tar huvudansvaret för projektet. Personen koordinerar arbetet under tiden som idéerna växer fram och måste vara beredd på att ta tag eventuella problem som kan uppstå under arbetet. Tänk ändå hela tiden på att alla involveras och känner sig delaktiga. Det är viktigt att rektorn och alla i kollegiet informeras om projektet. Det är viktigt att rektorn är med och stöder projektet och ger en tydlig bild utåt att helhetsskapande projekt gynnar inlärningen. Rektorn kan till exempel låta de medverkande lärarna presentera sitt projekt på ett kollegiemöte. Hen är också den som ger de praktiska förutsättningarna för att lärarna att kunna planera innan, under och efter projektet. I bästa fall kan även rektorn lyckas styra projektpengar till projektet eller muntrar, uppmuntrar till vidare skolning genom att ordna vikarier och skicka lärarna på fortbildning i ämnet. Vår erfarenhet visar att det är fördelaktigt att börja smått. Färre elevgrupper och således färre undervisande lärare ger en bättre hanterbarhet i planering och genomförande. På detta sätt har man lättare att styra och få en uppfattning om projektet medan det pågår. Håll regelbundra träffar där målsättningen är att alla involverade lärare har möjlighet att delta. Det kan vara smart att inte planera in flera nya projekt samtidigt. Om färre elevgrupper är inblandade blir det lättare att hitta gemensamma planeringstider och kanske även möjligt att få till stånd en ny schemaläggning om det skulle behövas. Ta tag i en större målgrupp eller flera klasser då ni vet att ert upplägg är fungerande. Börja med att fundera på under hur lång tid ni vill eller har möjlighet att utföra projektet. Ska det fortgå under några temadagar, en period en termin eller kanske hela läsåret. Schemamässigt kan skolans periodisering ställa till mycket problem, till exempel speciellt om de praktiska ämnena involveras som alla elever enbart har under vissa perioder i årskurs 20. Ett projekt kan börja från olika utgångspunkter. Man kan antingen utgå från ett fenomen eller ett problem som ska lösas eller så utgår man från en produkt som man gemensamt jobbar emot. I vår skola har vi prövat på alla uppläggen. Vi har till exempel jobbat med hållbar utveckling med årskurs 9, där vi byggt vindkraftverk och gjort mätningar och beräkningar på byggmaterial och effekt, samt funderat på hur man bygger det effektivaste vindkraftverket. Med årskurs 7 har vi då igen tillsammans jobbat mot en viss produktgrupp, vilket i vår fall var ett kärbräde med tillhörande bröd, brödduk och receptkort. Det gäller att hitta ämnesområden där man naturligt kan få flera lärare att smidigt samarbeta. Fundera på vilken årskurs och eventuellt vilken klass som skulle vara mest mottaglig eller har störst behov av projektet eller där projektet skulle vara mest naturligt. Jag kommer gå lite mer in på hur vi på Närpes högstadieskola helt konkret kom igång med vårt ämnesövergripande projekt i årskurs 7 på följande fyra bilder. Vi började alltså utgående från en produkt, när vi planerade vårt ämnesövergripande projekt i hela årskurs 2. Vi utgick i princip från ämnena träslöjd, textilslöjd, huslig ekonomi och matematik, men vart efter planeringen gick framåt så kom också fler lärare med. Vi kom ganska snabbt in på området geometriska former, som man i matematiken kunde räkna med eleverna och som man i slöjden kunde skapa. Vi gjorde en tankekarta med olika ämnen för att kunna se hur det hörde ihop. Vi begränsade oss till rektanglar och trianglar och ganska snabbt kom vi på olika föremål som kunde skapas med tanke på dessa. Vi planerade att jobba med vårt projekt till och från under en hel hösttermin och planerade att avsluta med en gemensam utställning i december. På grund av slöjdens periodisering blev vi tvungna att planera eh, i att olika elevgrupper jobbade med olika produkter vid olika tidpunkter. Vilket blev en utmaning för de andra medverkande lärarna att beakta. Vi jobbade vidare med idéerna och började fundera på vad vi ville lära eleverna under projektet. Det vill säga, vad var vårt mål med hela projektet? När vi diskuterade märkte vi ganska snabbt att vi jobbar med väldigt liknande teman i våra ämnen. Helt omedvetande om varandra. Vi kom under planeringen fram till en väldigt fin grupp av sammanhäng sammanhängande produkter som vi kunde skapa eller jobba med i olika ämnen. Tankekartan som ni nu ser kom till efter att vi redan genomfört projektet en gång. Vi utvärderade projektet på våren och tydliggjorde och skrev ner våra gemensamma mål. Detta gjorde att det var mycket lättare att genomföra projektet följande år. I slöjden tillverkade det ett kärbrede. Projektet började med att eleverna gjorde en egen skiss på valfritt kärbrede. Dessa skisser jobbade vi sedan vidare med i matematiken. Vi räknade till exempel ut area för att kunna räkna ut kostnaden av kärbredet samt oljeutgång. I huslig ekonomi bakade det en hjullimpa som storleksmässigt passade till kärbredet. I matematiken räknade vi, räknade vi om receptet för att kunna baka en viss mängd limpor samt priset på limporna och funderade på vad ett passande försäljningspris kunde vara. Vi tränade också parallellt i båda ämnena på måttenheter och måttomvandlingar som man använder i ett kök. I historien pratade det om brödets historia genom att tangera matvanor, jordbruksredskap, nödår, spedbarnstöd och emigration. Spannmålens betydelse i Finland pratade det parallellt om samtidigt som det jobbade med dem i huslekonomi. I textilslöjden pratade det om återvinning och sydde en valfri brödduk med hjälp av lappteknik lapp där lapparna skulle vara trianglar eller rektanglar och där vinklarna var i fokus. I matematiken jobbade vi parallellt med gradskivan och mätte vinklar och beräknade om på trianglar och rektanglar. I bildkonsten tillverkade det receptkort och tillsammans med digital kompetenslärare skapade det QR-koder till sina kort. På digital kompetenslektionerna jobbade det också med samma Excel-filer som vi skapade i matematiken med uträckningar på kostnader och receptomvandlingar. Det sammanfattade också här projektet med en interaktiv plansch. Själva planschen gjorde det i Photoshop av egna foton från projektet. Planschen kopplade det ihop med Makey Makey som det sedan programmerade i Scratch 3.0 där olika sprites berättade om hur de hade skapat de olika produkterna i de olika ämnena. Genom att sammanfatta projektet på det här sättet tror vi att eleverna hade lättare att se hur alla steg i projektet hörde ihop. Här ser ni några av de produkter eleverna skapade. Vad gick bra? Jo, lärarna tyckte till exempel att projektet lyckades väcka elevernas intresse och motivation. Vi lärare har framförallt lärt oss att samarbeta inom olika ämnesgrupper. Och eleverna kan se kopplingen mellan matematik och de praktiska ämnena. Efter att vi utvärderade projektet kunde vi till exempel konstatera att vi borde satsa mer tid på gemensam planering före projektet. Nästa gång ska vi ha tydligare mål från början, både inom eget ämne och gemensamma mål, både för lärare och elever. Och fundera på förhand ut bedömningsmatriser och gemensam bedömning av processen samt slutprodukten. Så, se till att ni har ett klart mål med ett projekt och att alla lärare och elever vet vad som förväntas av det. Om projektet är ämnesövergripande kan man försöka hitta en gemensam undervisningslinje. Till exempel genom att använda samma begrepp, metoder, uträkningar och dataprogram så att eleverna har lättare att se hur de olika ämnena hör ihop. Efter projektets slut borde också målen utvärderas och bedömas. Man borde därför i förväg ha bestämt ifall målen ska bedömas ämnesvis eller ifall projektet ska bedömas som en helhet. Kom ihåg att utvärdera projektet och gärna tillsammans med eleverna. Var lyhörd och lyssna in kommentarer under arbetets gång. och Glöm inte att dra samman helheten genast då projektet avslutas. Kom även ihåg att dokumentera utvärderingarna. Utvärderingarna är viktiga för att kunna komplettera och förbättra upplägget. Inför ett eventuellt nytt genomförande. Under ett nytt projekt ska lärarna heller inte ha för höga krav på slutprodukterna ifall pro projektet består av sådana, då arbetsmetoderna egentligen är det viktigaste. Kom ihåg att helhetsskapande undervisning även är nytt för de flesta elever. Så har tålamod. Vi märkte överlag en mer positiv inställning hos eleverna som också blev mer engagerade i själva undervisningen. Genom att låta eleverna dokumentera projektets olika skeden kunde de själva även bättre se helheten i deras arbete och på så sätt bättre förstå hur de olika ämnena hängde ihop. Om möjligt kan eleverna med fördel också själva vara med och planera delar i projektarbetet. I vår skola har vi planerat projekten så att det delvis kan återkomma för varje år. Ta er tid att efter varje avslutat projekt fundera på vad som fungerade bra och vad som borde förbättras. Med tanke på den stora mängden planerings- och arbetstimmar man lägger ner på projektet är det bra att ha i åtanke att man kan återanvända vissa delar och utveckla projektet under kommande år. Då vi ordnade vårt helhetsskapande projekt märkte vi stor skillnad mellan de lärare som ordnade ett dyligt projekt för första gången i jämförelse med de lärare som hade ett förverkligat projekt i bagaget. De erfarna lärarna kände en trygghet och hade en strukturerad grund att utgå ifrån. Learning by doing är ett givet motto när det gäller helhetsskapande projekt. En väldigt positiv biverkan med ett projekt som involverar olika ämnen och olika lärare är att även lärarna får lära sig mycket nytt om de olika ämnena som de inte själva undervisar i. Vilket ger ett mer värde i sig självt. Man lär även känna de medverkande lärarna på ett nytt sätt vilket bidrar till en godare sammanhållning i kollegiet. Bara man är beredd på att våga pröva på nya undervisningssätt och samtidigt vara flexibel i sin undervisning kommer projektarbetet förhoppningsvis att bli en positiv upplevelse både för lärare och för elever.